Odpoledne většinou jsem na univerzitě. <laughs> buď jsem na univerzitě, nebo jsem v práci, a nebo se snažím být někde venku, protože je většinou ještě hezky. Odpoledne se sejdu s přáteli a jdeme třeba do kina nebo do divadla. Odpoledne tak dvě věci, buď to škola nebo jsem na cestě domů. Když jsem v práci, tak jsem v práci, ale Jinak, když jsem teda v té škole, tak zase dělám jako to svoje výtvarno.